Moikka. Tervetuloa vaan peremmälle. Istukaa vaan alas, niin päästään aloittamaan. Kiitos. Olen tohtori Leon, ja tänään toimin sinun psykoterapeuttina. Tervetuloa terapiataloon, eli Hollujen taloon. Niin hetki, tarkistan näitä sun potilastietoja Sinä taidat olla Quentin, eiks vaan? Kyllä mm -hmm. Mutta tykkään enemmän siitä toisesta nimestä Mikä se toinen nimi on? Psykopaatin lapsi What? Psykopaatin lapsi Kyllä Asia selvä. Mä luulin, että vastaan tulee semmonen kaunis, sporttinen, iso blondi. <losti> Ikävä tuottaa pettymistä noin heti alkuun. It is what it is. Eiköhän aloiteta istunto? Aloitetaan vaikka siitä, että miksi hakeuduit terapiaan. Okei. Okay. Öö. Se syy, minkä takia mä hakeuduin terapiaan, on se, että ensinnäkin rahat on loppu, maha on kasvanut ihan perkeleesti, seksi ei maistu, ei nukuta, vihaan ihmisiä ja niin. No, mutta hei, jotain positiivista tästäkin voi repästä. No, mikä on se positiivinen puoli tässä asiassa? No, se, että jos sulta on loppunut rahat, niin maha ei enää kasva mihinkään. Really? Anteeksi. Jatka vaan. No, siinä taisi olla ne tärkeimmät. Aivan. No, kerro seuraavaksi sun nykyisestä elämän tilanteesta. Että mitä tällä hetkellä tapahtuu? Mikä on meneillä? Mikä on homman nimi? Okei. Okay. Lupaatko sitten, että et ala itkemään, niin kuin mun edellinen psykiatri? <tos> <tos> <tos> Joo, en. En, en itke. Olen ammattilainen. On tapala. Okei. Okay. Täältä pesee. Tällä hetkellä kaikki on ihan passa. Huu, uh, nyt tulee raskasta kamaa. Parasta keskittyä tai tiput kärryltä heti alkumetreillä. Nää on liian aikaista tämmöseä kamaa. Taidan pistää aivot autopilontille ja nauttia kyydistä. Jep, hyvä idea. Vau, wow, kaverilla on niin masentavat jutut, ettei mitään järkeä. Muiden tarinat kuulostaa ihan tuhkimo tarinalta hänen tarinoihin verrattuna. Vau! Wow. Miten tää kaveri jaksaa painia kaiken tämän paskan kanssa? Moni olisi luovuttanut ajat sitten. Pakko kyllä nostaa kaverille hattua. Kaveri on luonteeltaan sotaveteraani, mutta ulkonäöltään ruokaveteraani. Hän varmaan syö kymmenen hengeneestä per päivä. Oh lord! Mahasta päätellen hänen yhden päivän aterialla ruokkisi kokonaisen orpokodin. No jos itse olisit samassa tilanteessa, niin sulla olisi maha kaksi kertaa isompi. Ehkä. Lupasin, että en purskahda itkuun, mutta tämä on niin raskasta kamaa, että saa isonkin miehen itkemään. Nyt riitti. Taidan itekin tarvita terapiaa. Katsotaan, onko omalla kallon kutistajalla tänään vapaita aikoja. Hetkone. Itketsä? Anteeksi. No mitä tapahtui sille? Minä olen ammattilainen, en itke. Pahoittelen. Tää on epäammattimaista, mä tiiän, mutta sun tarina on niin koskettava, niin surullista, kaikkea sä oot joutunut kokemaan. Taidan soittaa omalle terapeutille, sori. Hei, mä en ole vielä valmis. It is what it is.